Aquil Punònia va ser dels primers que es, van, que es van posar pel territori i llavors això va ser a través de la FAVIC, de l'Associació la de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya i doncs, bueno, es veu que, pel que m'han explicat, jo no només porto dos anys, eh, ho van oferir a, a les associacions de veïns i els bueno, doncs van concedir i era una cosa que interessava el barri. I bueno, doncs aquí estem. L'Associació de Veïns és bastant actiu el paper, okay. Primer és l'entitat gestora, vull dir jo soc de l'associació de veïns de Camp Clar. I, bueno, ara mateix aquí darrere pues, tenir un taller que estan fent ara ells, de l'associació de veïns. Llavors estan bastant participatius, en rotllo, necessitem cartells, necessitem... Què hem de fer aquesta activitat? Pues, Venen a l'Òmnia o truquen i pregunten, escolten temes gestions del secretari o qualsevol cosa, doncs estan aquí. Pobre, perquè aquí hi ha molta gent que ho volia, Y del principio quan si suppolo que havia Internet, pues la gente impedia que fuera que hubiera aquí l'associació o en cualquier otro sitio que hubiera un punt d Ònia.ante havia mucha comunicación de jóvenes, de persones mayores, de nils eh, bueno, muy complet. Doncs ara mateix és un barri d'ocurrantes. ¿vale? dir Hi ha molta gent que li costa arriba a final de mes. Debons no tenen internet a casa, venen aquí a connectar-se, eh, gente que tenen poc estudis, de bons també, és es que no he tocat mai un ordinador en la meva vida, però ara porque el tema que necessito treball, don's no me demanen, nos també venen aquí a l'Omnia. Eh, és una Omnia que té nens petit, que pel que sé és una cosa no gaire habitual i bueno, com que estem dins del Casal Cívic, don's pues, aprofitem els nens de la PED, de els programes de jugar y llegir, i els portem aquí a i els hi fem com un reforç. Una mosca volava per la llum I la llum va pagar, se va apagant I la pobra mosca va quedar desfosques I la pobra mosca no va poder volar En amasca avalava per la llamp la llança va apagar, se va apagar A La pabra masca va quedar les fasques A La pabra masca la va para balar Doncs mira, ara mateix ho tenim una mica bastant ple això i oferim uns, un, dos, tres cursos de tallers d'internet que són gent que ja ha estat en un taller d'alfabetització digital és com la continuació i llavors tenim un grupet d'adults també, que és més avançat, que estan fent tractament d'imatges, enviar imatges per internet, retocar-les i tal. Després tenim la part dels nens, que collaorem amb Joves amb Acció, tenim dos grups de joves a partir de 12 anys fins als 18 i amb el Jugarjili que tenim nens de fins a 4 fins a, això, 12-13 anys. També dos grupetes lou por llum El de llum mm. so sobreó El no pobre moscou no de foscos El pobre mossco no vol por el una mosca volava per la llumuna Pues Algunes veces pues hacemos informaticio al gimnasio i algunas veces también vamos con la Alicia y con la Antonia allí. ¿Qué? Com a l'ordinador. Pintamos, hacemos, jugamos con cosas y todo. Què esteu fent aquí? Què està fent el Lucas, ara? Jugar. Jugar Toy Story. Ara es veu claríssim, per exemple, les escoles que estan fiquant ordinadors, pissarres digitals i tot. L avance sí que tocaban molt poc l'ordinador de la clase ara ya ja es tenían ordinado a casa no pero ho fecher bien ornado sí a la escola agora intenten fer això Re... Son per exemple el més petitests no saben encara ni allí no saben encara escriure y en moscan pres aquí allí, tanto al programa de lluga y allí com aquí a l'Omnia, ovnia y bueno tot son dibuixets y tal peroser ho agafan molt més abans que una persona gran las dinámicas como el ratolí, cómo clicar, a veces de, estás preparado ah, mira, de hacer y ya le han hecho clic, porque lo vean clarísimo y bueno, que es el futuro, que tothom, todo se está comenzando a hacer por ordenadores, administración de ayuntamientos online por ordenadores todos acabaremos en un ordenador a la mano. Cuando tenemos una miqueta de estona pues, o más en el estío que es más separado, entonces pues, tenemos que hacer esto, las nuevas tecnologías pues, móvils como enchufa una cámara al ordendinaado y pasa las fotos que montallen sí y tengo la cámara pero no se pas las fotos y cosetas aquetas mes de bus cut que son talles molt curts, son más red bueno la pizarra digital va a surtir una mica fent broma, de ay mira van un día en un módulo de Barcelona, que está a Barcelona y va a surtir no sé cómo la cosa a internet Ah mira pues a qué te afe una pizarra y van para ah, ¿No la ah Jordiordi tú quedáis yo no te atreveías a hacerla ah pues sí. Y bueno, vamos a comenzar, que bueno es una pizarra molt simple, con un mando de hui, con un portátil con un, que tenga el bluetooth y con un cano. Y bueno, me donar la casualidad de que yo tenía estas cosas y dije, bueno, pues ya lo pruebo Y bueno, los resultados son bonísimos, porque tenemos una pizarra digital aquí al Casal que podemos hacer cuando necesitamos i bueno, ara estem ja en plànic de pensar com la utilitzem, quins jocs fem servir, a les edats i fer un tall específic només de pissarres digitals. Sí. Doncs és una tasca que requereix molt personal, crec. Vull dir, és potser el que li més, perquè a veure, ensenyar a internet o fer un correu a fer, al final ho acabes fent, però sempre és la manera en què tu ho expliques i, i després al revés, el que tu reps Ah, doncs aquest gràcies quan marxen per la porta fa molt. Una mosca volava per la llum, i la llum se va apagar, se va apagar, i la pobra mosca va quedar a les fosques, i la pobra mosca no va poder volar.